أرحب <تصفيق> Look انا والساسه من طلوع البدر خذي الوصايف والخصام وزع يا رب عمله الوسم المطر والكرم والجد تاسك ولا فيها جده ياخات بالزين والساسال اصير من طلوع البدر اخذت الوصايب بانصار والكرم والجود ساسك ولا فيها جدال يا تليلة الرجال القلوب الطيبين اهل الامجاد العظيمه وجزيلة البعاد يا امي بناتك الليله يهدى لك واللحن باللحن لك يا عمها عز الجدال ولا تسلم الختن عنك عذبة الوصول ابكي يغنوا بجمالك وانها الخسار ابكي يغنوا بجمالك وانها